Селищна рада виділила земельну ділянку під теплицю. Насіння, зокрема, а також торф. Касети для насіння закупили за гроші громади, каже Михайло Тененев. Ще важко порахувати, проект, ще не завершений, наймінше на стадії реалізації. Проєкт створений задля підтримки України. Надали таку допомогу чотирьом громадам, каже керівниця проєкту, хаб розвитку овочівництва у Теофіпольській громаді Ірина Скуратко. Розповідає, чому обрали такий напрямок для цієї громади. Це саме програма Юліт з Європою, яка